ila maji bila nyasi hakuna bila wewe kankana shaki na maji victoria hayatemani mikoa ni habari gani Tanzania afrika na majirani mimi Sula ya mungu Niliumbo kwa mfano wako napotazama ulimwengu ya paswa achemike. Nas. Tu. Kom. na kirimo tuna za wanyama. Leo ndo lango somo. Na nataka kusema kiukali umeumba wanyama tofauti. Ashima kwako komumba Acha ni ingie kati. Kwa nini Tanzania na kwa wengine? ndo kitu tunachifunia acha tujulikane mbuga nyingi na wanyama wenye sifa ubora warangi, pia na maarifa taifa linapendeza sisi wanavefutia hata nikienda Uingereza nitaluli Tanzania nifahari maarufu inanijaza mimi wasifu, na chawewa sifu na kwenda amini fazia arusha yellow yellow masai na maanisha, karibu tafurahii ah. tembea salama tuzitunze mbuga zetu tuirinde heshima tuwe mfano kwa wenzetu watwe wamoni chu yanavolitakata pole njoo siku njoo asibui ni kuzuri na ni mimi wa wanyama kama siyo sisi sote Tushirikiane kusimama Jangili tumkamate Karibu watari iskeni mko nyumbani tupeane nafasi tukumbushane ya zamani kila kitu utapata labda choke mwenyewe kwa unapopita cha kwanza jilinde wewe thamini maskani yao wa kipato thamini maisha yao bwana si moto ni fahari arufu inanijaza mimi nacha wasifu nakwenda na jiamini bahari yetu sisi wanyama Goron koro selengeti kote cha paimara falundi keti keti katavi na manyara twende wote mikumi kwa chembu na suala sote tukunje ngumi tupe perusha pendera ya nchi wa nyama wa mezunguka kichane kipichi taifa lilotukukum Hifazi ya kombe kigoma inawakilisha, ruwa pokea kombe kitulo mbea inatisha. ya mkomazi amboni tanga zamani kwa chakwenda siwezi sadani ya kule pwani. Talangile udizungwa, kisiwa cha saa 8. Ni kweli ilipangwa, kote tujulikane. Ifasa kile manjalo yenye mbuga na milima, saluu ya Morokolo, punda melia mpaka kima. <laughs> Ah, ah. Ni farima maarufu inanijaza mimi najawa wasifu na kwenda na jiamini konitoa ushas mboga za wanyama